Det beste med det er, det må helt oppriktet være barna som vi jobber sammen, for det gir veldig mye glede. Det er opphavene gullkone som kommer daglig. Og så det kjempegøy å på en måte være med når, når barn knekker og koden, eller som liksom kan lese, og tør å ta i bruk interaktive hjelpemidler, og det er Men jeg känner jo da at gjennom da, så har på en måte blitt en veldig tydelig klasseleder da. At du har blitt bevisst med den der, Altså lærer er jo en lederolle også, du skal jo lede masse små individer eller større individer opp og frem i livet da. Så jeg har jo på en måte hjulpet meg til å være veldig bevisst på akkurat denne rollen lærer da. Og forhåpentligvis bruker denne rollen og egenskapen veldig godt da. <går>